Пам'ятник Василю Чапаєву встановили у селі Мазурове у 70-ті роки. За словами голови Кривозерської ОТГ, на той момент він коштував майже 14 тисяч гривень. Зараз пам'ятник перебуває на балансі Кривозерської селищної ради. Від початку дії закону про декомунізацію питання про знесення пам'ятника тут підіймається вперше. Інформацію про пам'ятник оприлюднила громадська організація «Декомунізація Україна». Фото надіслав анонімно місцевий житель. Голова організації Вадим Позняков каже, споруда Василя Чапаєва підпадає під їх закону про декомунізацію. Він учасник встановлення взагалі радянської влади, створення радянського союзу, він воював за більшовиків. Так він не був не воював на території України, але цей персонаж вже не має жодного відношення до України, і окрім цього, він мав відношення до створення СРСР. Тобто, чи він чітко підпадає під дії закону і йому не місце в Україні? Проте іншої думки деякі жителі села Мазурове. Василь Максимчук живе тут з 1963 року. Каже, у дитинстві мав прізвисько Чапаєв, так батько назвав і вважає пам'ятник місцевою реліквією. Я тут живу, я не дозволю, щоб його зняли. Це наша реліквія. Наша гордость села. А в чому гордість полягає? Гордість, тому що раніше був Коко Чапаєв, він так і останеться. А він був полководцем. Хай буде там, як він не був, чим. Ну я ще не признаю ту історію. А він був питання про демонтаж пам'ятника порушує на зборах села за участі старости та голови Кривозерської громади. Думки розділилися. Ірина Кобальчак виступає за знесення пам'ятника. Жінка працює вчителькою історії. Говорить, особистість Василя Чапаєва жодного відношення до села Мазурове немає. Я закон України про декомунізацію. По перше, по-друге, Чапаєв командир дивізії стрілецької, там, пізніше її назвали 25-ї Чапаївської дивізії російської більшовицької армії. Більшовики, які відповідно проводили ось той режим, який зараз засуджується в Україні. Чапаєв до нашого села ніякого відношення абсолютно немає, абсолютно ніякого відношення. Да, колись назвали в радянські часи в Радянський союз колгосп імені Чапаєва. Знову ж таки це питання, чому взяли для колгоспу? ім'я Чапаєва, який ніякого абсолютно відношення до нас немає. Раніше ніхто цього питання не піднімав. Це був і колгосп у нас Чапаєва, тоді перейменувалися на Зад Чапаєва, і вулиці Чапаєва були. У мене в паспорті в наша вулиця, в нас всі ще Чапаєва стоїть, хоч перейменували на Шевченко. Проти знесення пам'ятника виступила і староста села Ольга Карагенова. «Ми ту краску знайдемо, будемо красити. Він нам не мішає і кому легше стане від того, що він уйде от сюди. Кому легше стане від цього?» скажі. Діятимуть відповідно до закону. Таку позицію має голова Кривозерської територіальної громади Павло Бузінський. Відповідальність за демонтаж пам'ятника несе селищна рада. Мають найняти техніку. «Позиція, ви бачите, що дуже полярних думок і пропозицій, і більшість перемагає залишити. ...цей пам'ятник, як історична спадщина колишнього Радянського Союзу. Жителі розповідають, що вони і виросли на цих традиціях, але я вважаю, що закон... ...привише всього і громаду будемо старатись переконувати в тому, що ми живемо в... ...незалежній іншій зовсім державі, імення Київ, незалежна Україна». Питання про знесення пам'ятника винесуть на сесію селої ради 30 листопада. Планують створити музей під відкритим небом, де й розмістять скульптуру Чапаєва. «Це теж порушення закону насправді, бо музей, ну, музей який складається з одного Чапаєва – це фарс. Тобто вони можуть таким чином просто довести до того, що пам'ятник вони з постаменту поставлять десь поруч, прийде, прийде якась патріатрична громадськість і відб'ємо голову». На цьому все і закінчиться. Ми все ж таки звернемося з рекомендацією передати це в Путивельський музей, там якраз найбільша кількість комуніст... пам'ятників комуністичного періоду. Це величезний музей під відкритим небом, дуже більше стародянських пам'ятників. От там воно було б доречно, бо це дійсно музей, а, це... а те, що вони хочуть зробити, це просто фарс». Світлана Кльосова, Юлія Філімун. Новини на Суспільному. Миколаївщина.